Olet varmasti kuullut hiilialan jäljestä. Onko sen pikkuserkku ravinnejalan jälki tuttu? Hiilijalanjälkihän jälkihän mittaa sinun kasvihuonekaasupäästöjä. Ravinnejalan jäljen suuruuteen vaikuttaa se, kuinka tehokkaasti ravinteet saadaan takaisin hyötykäyttöön. Tiedät varmasti, kuinka vaikuttaa hiilialan mutta tiedätkö, miten voit pienentää omaa ravinnejalan jälkeesi?